Rozkošle, ne dajša nám trápiti Možte zajdu spadu nočkom Dajša nám napiti di. Divčatko rozkošle Ne dajša nám trápiti Možte zajdu spadu nočkom Dajša nám napiti Z barokkami pośpivaju, ma dos, jak aby rozkoszna, jak majú nas starosne bajają. Ma dos moja ma dosta, jak rozkoszna, ja